Приїзд у міжміському транспорті «Запоріжжя-Вільнянськ» та «Запоріжжя-Матвієвка» від сьогодні подорожів на 3 гривні. Пані Галина кожного дня їздить на роботу в Запоріжжя з Вільнянська. Каже, і так приїзд коштує недешево, а підняття на 3 гривні битиме по кишені. Ну Було 20 гривні, зараз стало 23 А я тут працюю, пенсіонерка, бо пішла робити, бо мало гривень. Против, звісно. Ми всі сьогодні їхали в електрички, жінками, які теж працюють. Противники як і всі. Так це ж тільки почало. Ну, вчора дівчата, звісно, їхали питали, там самі цікавилися. Так, да, на 3 гривні подорожує. Ми не очікували. Зранку прийшли на маршрутку, і ціна виявилася 23 гривні. До цього було 20. Неочікувано було оголошення, не бачили. Ось інший міжміський напрям Запоріжжя-Енергодар. Ціни в цих маршрутних таксі не змінилися, про це розповіли водії. Вартість білета Вартість залишається як і раніше. Запоріжжя-Енергодар 100 гривень. Я працюю вже рік, і за цей час ціна ще не піднімалася. Вартість білета звідси до Білозерки 100 грн. Вартість проїзду до Білозерки 100 гривень. Поки не було розмови про підняття. Не намічається, я так вважаю. Вартість проїзду може піднятися і у інших напрямках міжміських та приміських перевезень. Про це розповів телефоном начальник управління транспорту та дорожнього господарства Запорізького облдержадміністрації Роман Писарєв. На сьогодні вартість проїзду на приміські та міжміські перевезення нормативно не регулюється. Це вільний ринок. Але з метою соціального захисту населення обласна адміністрація уклала додаткову згоду з перевізниками, що вони будуть їздити в рамках ціни 70 км. Побір пасажирокілометр. На сьогодні переглядається питання обласною адміністрації. Є в нас звертання від перевізників щодо збільшення ціни. По різному люди обґрунтовують, різна ціна, але рішення на сьогодні не прийнято. Немає додаткових договорів з перевізниками про інші ціни. Журналісти суспільного намагалися поспілкуватися з водіями маршруту Запоріжжя-Вільнянськ, запоріжжя Запоріжжя-Матвієвка, аби дізнатися методику та причини підвищення вартості проїзду. Тим від спілкування вони відмовилися. Олена Лисенко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.